کتنی دیر زندہ رہیں گے ساٹھ سال ستر سال کلو ذائقہ تو موت آخر ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے ہو سکتا ہے اگلی سانس آئے ہو سکتا ہے نہ آئے جب سانس تک اپنی نہیں ہے میرے اللہ کے حکم کی محتاج ہے تو پھر ہم کیوں اکڑ رہے ہیں اس پروردگار کے سامنے کیوں ہم اس کے احکام کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں نا فرمانیا پہ نا کیے جا رہے ہیں لوٹ آئیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کب دیر ہو جائے